Hei, nå skal jeg prøve å vise deg hvordan du oppretter en side i WordPress. Da går vi bort i menyen til venstre, klikker på der det står nettsteder. Da kommer det opp flere alternativer. Jeg trykker på sider. Og så må jeg trykke på opprett en side. Det som nå skjer er at nå får vi fram flere muligheter av design vi kan bruke på denne siden. Hvis vi blar oss nedover til venstre her, så ser vi att det er masse, masse forskjellige design. Og jeg vil oppfordre deg til å leke med det og se på de forskjellige designene du kan bruke. I mitt tilfelle så er jeg old school, så jeg velger den som heter Blank, her borte till venstre. och så går jeg helt borte til och så klickar jag på Use Blank Layout. Da får jag fram denne siden där jeg kan skrive in budskapet vårt. Og her kaller jeg den første siden min om skolen vår. Og så skriver jeg inn en tekst om skolen vår på siden. Når jeg er ferdig, så trykker jeg på Publiser. Da legges, jeg må trykke på Publiser to ganger, da legges denne siden ut offentlig og er tilgjengelig for hele verden.